جب تک بندوست نہیں کریں گے تو اچھا جاتے ہیں یقین جو نہ پڑھا سمجھ لو انہوں نے نویں والوں کو پروڈکٹ والا دور اور انہوں نے میں تو اس بات کا تاحل ہوں اپنا وجہ دیکھ آنا اگر آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے یا اسے اپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں اگر میں بھی اور لوگوں کی طرح آپ کو وہیں پہ مرتا چھوڑا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ زندہ نہ ہوتے ہم لوگ کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کتراتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں نہ ہیں جائیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی آپ کی طرف سے آپ لوگ سوچے تو ہمارے یہ کچھ نہیں بھول گیا کہ آپ بہت کن رہے تھے نشہ دیا تھا وہ نشہ مجھے جنگل مجھے تھا. جیسے جنگل مجھے داخل اپنے کیا دیکھتا ہوں بلاک تھی میں وہاں سے بات پڑا ایسے ہی بھارت سے مجھے احساس ہی نہ ہوا جنگل سے نہیں جاؤ گا میں تو نہیں جاؤں گا ہاں اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جو کچھ بہت پتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا जिस चीज का जी भी पता हो कि ये चीज कन्फर्म है या उसकी के नहीं कुछ ऐसे ही ज्यादा के चक्रों में अभी के पास जो कुछ होता है वो भी चला जाता है तो भाई मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है उसकी माँ का ऑपरेशन दिया है تھوڑا بند بڑی لیکن کر ایک کوشش ہی ہے یہ ہمیں یہ کلاس <سلام> کرنا ہو یہ کلاس ہماری ایک کوشش ہے آپ اس سے کامیابی ہوتے ہیں